إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. فلا صدق ولا صلى ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سودان أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن يترك سودان من مَنِ يُنَافِعُهُ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجِينِ الْذَكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ مَا بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ, على أن يحيي الْمَوْتَى